سلام کرنے کی فضیلت مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد رمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو پھر فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو